Він особливий тим, що подібних немає, а для громади він приносив би користь. Туристична б була ціль цього маєтку, більше може, було б людей робочих місць і взагалі. Для наступних поколінь наших було б що зберегти і показати людям, туристам.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 Ну, то є, так, так, проводити всякі фестивалі можна тут, концерти різні. Ось такого плана можна тут, хочеться зробити. Леся Боровець, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Оксана Євтухова. Новини на Суспільному. Хмельниччина.